Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden táján, többek között az óceánon túlról résztve őket is. Én Lagzi Karesz vagyok, mellettem mindig elragadó feleségem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 800 szintű vezetőházas párja. Nagyon örülünk, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára sőt, mi nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Annak idején, ugye ezt már mondtam máskor is, a magyarok még a királyt is tegezték. Tehát Békés Csabán élünk elragadó feleségemmel, és hogy miért kezdtem el a PPH-nál a képzésemet, a, a tanulmányaimat? Hát az akkori életem egy felfordult élet volt, tehát semmi nem ment úgy, ahogy szerettem volna, Valakinek be van kapcsolva a Skype-ja. Tehát semmi nem ment úgy, ahogy szerettem volna, akadoztam az életbe, botladoztam. Mint mondtam, mindenemet elvesztettem. Ez idő alatt találkoztam Erregadó, most már mondhatom, hogy feleségemmel, akivel szintén egy ugyanilyen viharos kapcsolatba keveredtünk. Tehát amikor értsétek jól, amikor összeütközik a törhetetlen, a rendíthetetlenné. Tehát ebből nem én vagyok a törhetetlen, ugye most is ezt a törtem magam, gondolhatjátok, hogy ebből a helyzetből keveredtünk odáig, hogy már most mondhatjuk azt, hogy egy boldog házasságban élünk. Az itt szerzett tanulmányaink alapján, amit használunk is módszereket, amit Szedlacsik Miklós nagy átad nekünk, és segít minden problémánkat megoldani. De a másik oldala... Idővel én megláttam benne egy sokkal, de sokkal nagyobb lehetőséget, az, hogy függetlenné válhatok bárkitől és bármitől. Tehát találtam egy olyan iskolát, ahol azért fizetnek, amiért itt tanulsz. Na most, hogyha visszaemlékeztek a régi időre, amikor iskolába jártatok, tehát akár egy szakmunkásképző, vagy egy akármi, ott is kaptatok ösztöndíjat. És a tanulmányi eredményeitek alapján, volt, vagy kevesebb, vagy több. Ezt én használva egy úgynevezett csapatépítés, a PPH tanulói csapatszervezést tettem a mi. Eredendő szakmám egyébként géplakatos gépszerelőn. Abban a szakmában nem dolgoztam, nagyon sok minden másba kipróbáltam magam. És az eltelt idő alatt, ugye. A múltkori előadásban elmondtam azt is, hogy én hajléktalan voltam. Jöttek visszajelzések másoktól, hogy, hogy én ezt nem szégyellem elmondani a nagy nyilvánosság előtt? Hát gyerekek, azt szégyelném, ha még mindig az lennék. Itt most elmondhatom azt a PPH-nál a csapatszervezés által és a tanulmányokat és a módszereket beépítve az életembe, eljutottam arra a szintre, hogy egy Kft. tulajdonosa lettem, itt mellettem a világ legnagyobb segítsége, elragadó feleségem, aki ebbe támogatott. És ugye nem mellékesen a mester, akitől ezt a tudást megtudtam. És nagyon nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszönöm a házas házaspárnak, hogy ehhez a lehetőséghez hozzásegítettek minket. Köszönjük szépen! Most dolgoztam hol itt, hol ott. És mindig éreztem magamban azt, hogy sokkal többre vagyok képes, mint amennyit én ott érdemben, fizetésben kapok. Tehát annyit érsz amennyit fizetnek neked? Valóban? Vagy sokkal több van benned? Én úgy gondoltam, hogy bennem sokkal több van. Nagyobb dolgokra vagyok hivatott, nagyobb dolgokra vagyok képes. Ezért elkezdtem. Voltam, amikor két helyen dolgoztam a megélhetésemért. Egy bizonyos összegér, annál többet nem érek, dehogy nem. Elkezdtem magam fejleszteni itt a PPH-nál, Szedlacsik Miklós tanításai által. Onnan jutottam el oda, hogy jelen pillanatban elmondhatom. házasságban élek, mindenem megvan és vállalkozó vagyok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. a PPH előtti foglalkozásom szállodaiparban dolgoztam de már már csak a PPH szervező, tanulói csapat szervezése a főtevékenységem és ahogy Karesz is elmondta tényleg nehezen indult a kapcsolatunk de azért a nyolc év alatt amióta itt tanulunk rájöttem azért én is sok mindenre hogy tehát azért a fejlődés az nem egy nem egy könnyű út mert tudom, hogy nem, nem olyan kellemes dolog beismerni azt, hogyha valamit rosszul csinálunk és nekem is nagyon nehéz volt az elején beengedni azt a felismerést hogy tényleg a hölgyek azok, akik a legnagyobb befolyással tudnak lenni a párkapcsolat minőségére de, de ahogy ezt elfogadtam onnantól tudtam is változtatni a, a párkapcsolatunkon tehát hogy akkor elkezdtem ugyan módszereket alkalmazva másképp bánni másképp viszonyulni Kareszhoz és ez is vezette őt oda hogy aztán csatlakozott ő is a képzéshez mert látta azt hogy jó helyen vagyok itt jó dolgokat tanulok mert elkezdtem vele másképp bánni ez bizony így igaz és ugye ez a mai napig tartó folyamat, sőt ez egy igazából meg nem szakadó folyamat mert a párkapcsolat egy olyan dolog hogy ha nem teszel érte minden nap akkor az, az nem fog működni nincs mosogatás csörgés nélkül Igen. igen. <gül> de tényleg ez hogy ahogy Karesz is elmondta hogy nagyon büszke vagyok rá egyébként, hogy ugye mind a ketten alkalmazotti létből indultunk és azért 8 év alatt hát 7 év alatt vállalkozóvá válni ezt tényleg nem tudtuk volna máshol megcsinálni tehát itt olyan lehetőséget kapunk hogy nem csak tudás mert nagyon jó a tudás, hogyha van, de hogyha nincs hol alkalmaznod, és ahhoz nem elég a családod, ahhoz sokkal több ember kell, hogy azt a tudást igazán hasznosítani tud. Ahhoz kell egy, egy folyamatosan növekvő csapat. Ugye Szedlacsik Miklós a képzései által ezt is biztosította nekünk. Tehát ö, egy picit ö, csak annyit fogalmaznék át, hogy ugye itt tanulsz, nem is abból kapod az ösztöndíjat, hanem, hanem a gyakorlás, ugye amikor szakmunkás képzőbe, ugye elmentél gyakorlatra, és akkor ott is kaptál pénzt, csak hát azért ez sokkal jobb, ez az összeg. <gül> Tehát nem ismerek a mai napig még egy olyan szervezetet, ahol a vezető 75%-ot visszaosztana a tagjaiból. Igaz, hogy már többet? Kicsivel igen és azt is Legalább. tudjuk hogy 99,5 lesz amit visszaoszt az lesz a felső határ, na most én a mai napig nem találkoztam még egy ilyen emberrel aki, aki képes lenne ilyen dolgokra, tehát hogyha valaki úgy gondolja hogy sokat díj akkor csak annyit szeretnék neki javasolni, hogy picit számolgasson, a matematikát mindenki tanult, itt összeadni, kivonni kell maximum, tehát hogy ha megnézed a tandíjat, abból még adót kell fizetni. 75%-át visszaosztja a mesterünk. Hát nem hiszem, hogy ebből akarna meggazdagodni. Tehát nem hiszem, hogy az lenne a célja, hogy, hogy ő itt ügyére keresse magát a tandíja. Pont ez a lényege az egésznek, mert olyan mestert se tudok mondani a mai napig, aki, aki képes lenne olyan önfeláldozóan, mert erre nem tudok más szót mondani, hogy, hogy mindenki jól járjon alapon. Nem ismerek még egy embert, aki így rakott volna össze egy ilyen komoly rendszert, ahol mindenre megvan a lehetőség és ha, ha nem találtunk volna rá a PPH-ra mi még mindig alkalmazottak lennénk? Én még élném a gólya időszakomat amikor költöznék ide-oda <gül> de most ehhez egy pár mondatot hogy, hogyha páran emberekkel beszélgetek és egy páran jelzik hogy éppen munkát keresnek megértem őket teljes mértékben megértem őket most gondolj bele, találsz egy munka helyet tegyük fel a város másik végén ez a busszal jársz be, a buszbérlet jelen pillanatban 19.700 forint annyiba kerül egy havi képzés, otthon maradhatsz, ülhetsz a fenekeden a gép elő, dolgozhatsz és egy olyan jövevelemre tehetsz szert, ami minden hónapban több és több és ezt úgy teheted meg, hogy embereken segítesz És az biztos, hogy nincs jelenleg nagyobb küldetés vagy nem is tudom hogy mi lenne a jó szó erre, nagyobb vállalás hogy embere kell segíteni szerintem most van a legnagyobb szükség a világba erre, egyre rosszabb, egyre rosszabb minden Most hogyha arra vársz hogy az életedbe eljöjjön az a megfelelő pillanat amikor úgymond minden klappol tehát amikor minden stímeli, és majd akkor elkezdem a képzést, elmondom neked, hogy ez a pillanat sosem fog eljönni. Tehát soha nem lesz olyan, hogy na most tényleg eljött az a pillanat. A kezdésre a legmegfelelőbb időpont az a most. Mert minél tovább húzod az időt, annál, jó, annál rosszabbul jársz. Nincs kivétel. Aki idejött és csatlakozott hozzánk az elmúlt időszakot visszatekintve, nekem vannak jó barátaim, akik csatlakoztak rögtön az elején, abból pár itt is van és van köztük egy hüszkeségem, biztos hogy láttátok már a Matuska házas párról beszélek, a Zsöldi, már ők is vállalkozói szintre jutottak, tehát ezt ha mi meg tudtok csinálni én mint halléktalan, akkor erre bárki képes. Itt segítség van mindenkitől, a felső tehát a Vartotusek pártól, az igazgatóinktól, szedlacsik Miklós mestertől. Soha nincs elengedve a kezünk, bármi kérdéssel, bármi problémával fordulunk hozzájuk, mindig megkapjuk a választ. És még egy nagyon fontos dolog, hogy sokan úgy gondolják, hogy elég az, hogy, tehát, hogy beiratkoznak valamilyen tanfolyamra. Én nem mondom azt, hogy nem, nem jó az a dolog, amit tanulna, tanulni szeretnének, akár egy személyiségfejlesztő tanfolyam, vagy, vagy egy spirituális tanfolyam. De én tudom azt, mert itt ebbe a közösségbe megtapasztaltam azt, hogyha nincs hozzá egy olyan közösség, ami itt van, tényleg egy szeretet alapú közösség, ha nem lenne ez meg, akkor ö, mi sem tudtunk volna ekkorát fejlődni, tehát nem tartanánk még itt az életünkbe, mert tudom nagyon jól, hogy elmegy az ember egy ilyen rendezvényre, feltöltölt, jól érzed magad, utána hazamész, jön a család, jön a szomszédok, jön a barátok, másnapra már ugyanott vagy. Viszont, ha van egy ilyen közösség, mint itt a PPH-ban, egy, egy szeretett közösség, sokkal, sokkal gyorsabban és könnyebben tudsz fejlődni, mert ha ezekkel az emberekkel érintkezel folyamatosan, nem tudsz úgy visszarendeződni, mert, mert nem hagyja a dolog, tehát teljesen más a PPH-s emberekkel együtt lenni, mert nálunk ugye nincsen panaszkodás, pozitív dolgokról beszélgetünk, támogatjuk egymást, hiszünk egymásba én szerintem ez egy óriási kincs a mai világban egy ilyen biztonságot adó közösség ezt aláírom és egybe. és most egy rövid üzenet mindazoknak, akik azzal fordulnak hozzám hogy nekik megvan a saját útjuk és hogy egyedül haladnak teljes mértékben igazatok van egyedül nagyon gyorsan lehet haladni egy csapatta, nagyon messzire. És itt van egy olyan csapat, amelyik összekarolva bármikor meg tudja változtatni ennek a bolygónak a sorsát. Hisz mi zajlik most a világba? Menjünk vissza pár évvel ezelőtt. És ugye előre nem is mondok semmit, mert már Szedlacsik Miklós régen elmondta, hogy mi fog történni, sőt, mi több, erről is beszélt. kezdődött ezzel hogy értek a migránsok. Migráns után jött a COVID. COVID után jött a vakcina, vakcina után jött a háború, a háború után most itt van, jönnek az UFO-k. UFO után mi jön? Már beharangozták a nemzeti alapjövedelmet. Gyakorlatilag nincs tele lenni, akarják tenni az embereket. Ez politika. De az. Előre látható volt, és erről már hosszú évekkel ezelőtt videóban beszélt Szedlacsik Miklós Mester. Lehet rajta nevetni, itt éljük azt, amit akkor beszélt. És pont ez az, hogy egy ilyen közösségben, ahol, ahol egy ilyen Mester a vezetője, aki égi forrásból kapja az információkat, előre szólt nekünk, hogy így készüljünk fel, úgy készüljünk fel. Tehát ö, a mai világban megint csak nagyon sokat jelent az, hogyha ha nincs mitől félned. Mert megint biztonságban érzed magad, mert, ö, és itt bizonyosodott be az, mert mi hittünk a mesterünkbe. Mi tudtuk, hogy az tényleg úgy lesz. Mert ő nagyon nagy tudású, és ha ő azt mondja, akkor úgy lesz. De akkor még csak hittük, nem tudtuk. Ez most kezd valósággá válni, ez most kezd folyamatosan bebizonyosodni, amiről ő már évek óta beszél. Így van, és a weboldalon megtalálható nagyon sok profécia, abból az egyik úgy szól, hogy ez időtájt a Kárpát-medencéből fog elindulni a szeretet, a béke és a boldogság tudása, azaz az aranykor. Ezt a világon. Szedlacsik Miklóson kívül és csapatával kívül, senki nem csinálja. Úgyhogy akik itt ültök, vagy akik csak néztek minket, lehetek büszkék arra, hogy magyarok vattok, a Kárpát-medencében éltek, és egy ekkora lehetőség van a kezetekbe. Használjátok! A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs mester és boldogságspecialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Jelenleg Európa legnagyobb független személyiségfejlesztő szervezetének a vezetője. Az előadónk egy olyan mester, Akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Amit elért, azt a munkájának és a tudásának köszönheti. Mesterünk teljesen egyedülálló abban, hogy nem csak a szellemünk területen rendelkezik hatalmas tudással és tapasztalattal, hanem az anyag területén is. Én azonta sem találkoztam még egy ilyen tanítóval.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 Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése, az emberek szellemi fejlőd, fejlesztése, olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni egymással. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós Mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg nekünk a mai előadást rendben és nagyon figyeljetek mert az életeteket segítő nagyon fontos információkat fog közölni veletek a mester és jellemes szeretnénk... kikapcsolódást szeretnénk megkérni hogy fáradj ki és tartsd meg a mai előadást sok szeretettel köszöntök mindenkit voltak olyan beharangozások itt a múltban hogy jön majd Jézus és megoldja az emberiség sorsát tehát onnantól majd lesz egy ilyen Jézus királysága és akkor Jézus fog uralkodni a földre tehát ugye ez az egyik a másik ilyen beharangozás az volt hogy majd jönnek az ufok és akkor ezt a kérdést megoldják na most evel kapcsolatban szeretném mondani, hogy vannak olyan technikai kísérletek hogy hogy az égre hologramot vetítsenek ki mondjuk Jézus hologramját vagy mondjuk az ufók hologramja tehát ami úgy néz ki hogy úgy, olyan minthogyha teljesen élő lenne és ugye vannak olyan gondolatok hogy majd csinálják vagy ezt vagy azt és akkor a nagy tömegek elhiszik hogy valóban mondjuk van egy idegen lények invázió vagy van egy Jézus általi lejövetel és, és akkor gyorsan át lehet állítani az emberiséget egy másfajta működésre egy olyan fajta működésre ahol ugye aminek a célja az lenne hogy egy központi irányítással működjön az emberiség, na most az kapcsolatban van egy jó hír hogy ugye szerte a világon akarják ezt csinálni egyszerre vagy ezt vagy azt de ugye a jó hír az hogy ebben a hatalom nem feltétlenül fog megegyezni tehát a földön van 13 család amely irányítja a bolygót abból van egy fővezető amely az irányító családnak az első számú embere most nem akarom neveket családneveket ebben kapcsolatban mondani de a lényeg az hogy ezek a családok ezek hosszú ideje valamilyen szinten egy-egy család vagy akár több is egymással, több család is egymással szemben állást mutat tehát például ha te most azt gondolod hogy az ukrajnai háború az Oroszország és Ukrajna között folyik akkor nagy tévedésben van ez a háború ez a Rothschild család és a Romanov család között folyik oké? Okay? tehát ők benne vannak ebben a 13 családban és gyakorlatilag Oroszországban vívott összes háború az a Rothschild család és a Romanov család jó volt a második illetve az első világháborútól tehát már az első világháború arról szólt hogy megszerezzék ugye Oroszországot és képzétek el nem a háború révén szerezték meg a Rothschild család Oroszországot hanem Lenin révén tehát Lenin révén és akármilyen hihetetlen de Putyin révén került vissza a Romanovokhoz Oroszország oké okay, tehát ami azt jelenti hogy hogy most vissza akarják szerezni Oroszországot a, ugye a Rócsildó vagyis a Romanovoktól tehát ugye azt gondolnád hogy a Romanovokat megölték persze megölték a cárt és a közvetlen családja de a Romanov család az nem csak a cárból és a közvetlen hozzátartozóiból állt oké? Okay? tehát a Romanov család ennél jóval kiterjedtebb volt ha esetleg a múltban néztél olyat talán a Dossi, egyik dossziéban volt ahol interjút készített a Romanov családdal ugye Frey és tehát ami azt jelenti hogy ők nem haltak ki jó és ugyanúgy benne vannak ebbe a 13 családban tehát ha megnézed ebbe a 13 családban van például az angol királyi család hogy hívják őket? vínzorok, vínzorok így van a vízorok, és például a második világháborúban a Rothschildok -ok és a Windsorok -ok harcoltak egymással szemben oké? Okay? mert ugye hitler az például a Rothschild és Rockefeller támogatású volt oké? Okay? tehát hitler tehát ugye a, nem tudom tudod-e hogy a lenini kommunizmus vagy szocializmus mindegy az gyakorlatilag az azért lett megcsinálva hogy hát ha sikerül hogy azokat az elveket a világba elvinni és, és bevezetni ugye a, a világkormányt diktatúra révén aztán kiderült hogy hát nem lehet diktatúra révén bevezetni a világkormányt ezért taktikát változtattak avval a kapcsolatban hogy hogyan lehetne mégis világkormányt bevezetni és annak eszköze a migráció annak eszköze volt a covid oké? annak eszköze volt az oltások ez mindennek az eszköze tehát az a cél gyakorlatilag a világban bizonyos családok esetében mert ugye a Rothschildok meg a Rockefellerek meg a Morganek azok ugye szövetségben vannak tehát az ugye a cél hogy világuralmat érjenek el tehát most gondold végig világuralmat elérni egy emberiségnél az azt jelenti hogy egyféleképpen lehet diktatúrával sehogy másként tehát olyan hogy világuralom tehát demokratikus világuralom olyan nem létezik nincs ilyen oké? Okay? tehát ha bárki azt gondolja hogy demokratikus világuralmat lehet létrehozni akkor óriási tévedésben van tehát a törekvés az ugye most már nem az a törekvés hogy legyen mindenütt szocializmus és akkor abból csinálunk egy világuralmat hanem most a törekvés az hogy az emberek kérjék azt hogy a biztonságuk érdekében szívesen lemondanak a szabadságukról oké? Okay? tehát elhitetni az emberekkel minden áron hogy nincsenek biztonságban ez a cél, jó? és ez a cél, ez folyamatosan azt fogod látni hogy fokozódik oké? Okay? tehát azt látod hogy negyedévről negyedévre, évről évre fokozódik hogy az emberek ne érezzék magukat biztonságba világos ez? tehát ha az emberek egyre inkább nem érzik magukat biztonságba akkor ugye a, a pszichológusok azt pontosan tudják hogy az ember a félelme miatt képes arra hogy a biztonságáért lemondjon minden szabadságjogáról világos ez? és most egy ilyen, de hát ez megnézed, ezt nem nyíltan csinálják hanem burkoltan tehát nyíltan nem sikerült a világuralom a szocializmus bevezetésével ezáltal most burkoltan próbálják ugyanazt elérni a világuralmat olyan feltételle hogy ha kell akkor csökkenjen akár a világlakossága lakosságának a lélekszáma, méghozzá akár jelentősen szóval egy ilyen világban élünk és olvastam egy cikket ebbe kapcsolatban erről a szembenállásról de ugye nem a családok szembenállásáról írtak hanem a szellemi szembenállásról milyen szellemi szembenállás olvastam egy olyan cikket elég hossza terjedelmes volt hogy például Putyin rendszeresen járt templomba ugye ő ortodox vallású és Putyin uralma alatt felszámolta az orosz oligarchákat teljesen Felszámolta, és, és képzeljétek el, visszaerősítette az ortodox egyházat oké? Okay? tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag ugye egész Oroszország ugye az elmúlt száz évben nem volt ilyen vallásos mint most megerősítette a papokat és ő teljesen vallásos nézeteket vall és gyakorlatilag valószínűleg hallottatok ilyenről hogy az ő harcuk Ukrajnában tehát rögtön az elején lehetett ilyenről hallani a nácizmus felszámolása ukrajnában, emlékeztek erre? és gyakorlatilag ugye a világban, a nyugati világ az teljesen eltávolodott a vallásoktól ha jobban megnézed, tehát például nyugaton itt Európában heti szinten többen járnak muzulmánok templomba mint keresztények nem azért mert több a keresztény vagy kevesebb a keresztény hanem azért mert a keresztények nem vallásosak érted? a muzulmánok viszont igen tehát gondold végig már egy olyan világban él a nyugati világ hogy elérték azt hogy az emberek nem foglalkozzanak Istennel Érted? Mert a vallásosok legalább valamilyen szinten foglalkoznak Istennel. Érted? És Oroszországban az Istennel való foglalkozás, tehát a vallás, az keményen megerősödött, és gyakorlatilag most, ami háború van, az az ateizmus és a vallás háborúja és ha logikusan megnézzük ezt a dolgot, van benne valóság, nem is kevés tehát ugye Ukrajnában sikerült egy pucsot csinálni még ugye mikor volt az a forradalom, az egy pucs volt ugye tudjátok? tehát ott nem, nem tisztességes módon lett, tehát nem választások útján lett leváltva az előző kormány a tudom, Lukosenkának vagy mi a Manónak hívták, már nem tudom minek nem, hanem gyakorlatilag hát egy pucs volt és ugye nyugati, nyugatbarát hatalom került a hatalomra ennek hatására foglalta el ugye gyorsan a krímet akkor putyin illetve az oroszország szóval ha megnézzük ezt az egészet tehát itt lehet mindent mondani de gyakorlatilag azt lehet látni hogy Oroszország mióta Putyin van hatalmon óriási mértékben megerősödött amióta az EU létezik azóta a nyugat meg meggyengült nem érdekes? Tehát még a tagállamok is meggyengültek. Tehát mi az EU előtt jóval erősebbek voltunk, azt hiszem EU csatlakozás az mikor 2009 ben volt, vagy valahogy így. És az előtt mi erősebbek voltunk. Minden tekintetben. Gazdasági szempontból is, katonai szempontból is minden tekintetben, ugye? A sorállományt is körülbelül akkor kezdték el megszüntetni tehát a katonai sorállományt szóval lényeg az hogy, hogy hogyha ezt megnézzük akkor a lakosság nagy része az azt gondolja hogy hogy ugye ez egy, egy olyan háború amit ugye Oroszországnak el kellene veszíteni de hát hogyha jobban megnézzük hogy az egészek, egész mögött gyakorlatilag mi van akkor mondhatjuk azt hogy ideológiák harca van hát ugye a vallásos ideológia és a vallástalan ideológia az ateista ideológia között tehát ha megnézitek nagyon érdekes mert a múltban amikor a szocializmussal akarták elérni a világuralmat ezek a családok akkor az ateizmus bevezetésével akarták elérni és ha megnézed most a nyugat az ateista tehát ateista tehát hát ha most nem szocializmussal tudták elérni a teljes ateizmust akkor most a kapitalizmus eszközeivel próbálják elérni az ateizmust és hát érdekes egy világban élünk és hogy ennek mi lesz a vége ugye az, az ugye még így ugye több esélyes a dolog még előre nem látni de az biztos hogy nem feltétlenül az a jó és az a rossz amit a média elsősorban rossznak vagy jónak propagál oké? Okay? tehát ugye ez nem képzés az első rész ez csak egy ilyen felvilágosító más nézőpontot is figyelembe vevő tudás átadás, de nem módszerek tehát van egy szabály az ember működésével kapcsolatban hogyha megnehezül az életed akkor nem teheted azt amit előtte csináltál amit addig csináltál tehát ha megnehezül az élet akkor ugye az egyik dolog hogy többet kell dolgozni kettő, változtatni kell ez egy két abszolút szabály tehát amikor életnehezülés van akkor ezt a két szabályt feltétlenül alkalmazni kell és akármilyen hihetetlen nem spórolni kell amikor nehéz a világ hanem minél több pénzt be kell abba fektetni hogy az embernek még több bevétele legyen oké? Okay? tehát még több bevétele és még több munkát kell befektetni azért hogy még több bevétele legyen tehát, ami azt jelenti, hogy ha romlik egy családnak a helyzete, tehát az embereknek gondolom az lenne a legfontosabb, hogy, hogy ők maguk hogy élnek. Abból a szempontból másodlagos, hogy mások hogy élnek. Mert a sokan, jobban élnének akkor az azt jelenti hogy mások is jobban élnének logikus nem? Igen. tehát ha a családok jobban élnének akkor a társadalom jobban élne világos ez? de ezzel megint megbolondították az embereket hogy ne így gondolkodjanak hanem azzal foglalkozzanak hogy a az emberek úgy ámblok a családok rosszabbul élnek hát nem azzal kell foglalkozni hogy a családok rosszabbul élnek hanem azzal kell foglalkozni hogy a saját családod jobban él. és ha mindenki azzal foglalkozna hogy a saját családja jobban élne akkor mindenki jobban élne logikus de az embereknek sikeresen elveszik a figyelmét erről a dologról hogy az emberek ne arra figyeljenek hogy magukkal mi van hanem arra figyeljenek hogy másokkal mi van és ugye az emberben van egy ilyen azonosulási képesség tehát minden emberben van hogy akar valamilyen szinten azonosulni másokhoz ezáltal hogyha az emberek arra figyelnek hogy hogy élnek mások akkor ha romlik az életszínvonaluk másoknak, akkor ezzel ő azonosul, és neki is romlani fog az életszínvonal. Világos ez? Tehát nem ez a jó megoldás? Tehát ezért vedd le a szemedet arról, hogy hogy élnek az emberek, az az ő dolguk, hogy ők hogy élnek, nem tudom, elég világos vagyok. A te dolgod az, hogy te hogy élsz. Érthető ez? Oké? Okay? És ha mindenki foglalkozna azzal ténylegesen, amit tennie kellene annak érdekében, hogy jobban éljen, akkor ebben a világban nem lenne válság. Világos ez? Csak mit csinálnak az emberek? Nem magukkal foglalkoznak, hanem ahhoz azonosulnak, azzal azonosulnak, amit mások csinálnak. Oké? Okay? tehát ha szépen elérték ezt az embereknél a múltban ez nem így volt francot foglalkoztak azzal hogy többiekkel mi van mindenki csinálta tette a dolgát, érted? és ezáltal mindenki abban a korszakban megfelelően boldogult, érthető ez? hát ha az ember, most gondold végig, az lenne a jó megoldás hogyha elkezdenek az emberek éjhel halni akkor a te családod is éjhel haljon hm? csak mondtam egy példát azért mert azonosulni akarsz másokkal érted? jó, ne jöjjön el az időszak de van erre törekvés hogy ez eljöjjön ez az időszak nem a az emberek részéről, hanem a, a háttérhatalom részéről, akik a, a világkormányban vezető szerepet akarnak betölteni világos azoknak a részéről, tehát van ilyen törekvést hogy az emberek éhehaljanak szó szerint tehát hogyha nem tudnád, van egy olyan törekvés hogy az egész bolygó élelmiszerellátását Három részvénytársaság csinálja meg a jövőben. Három. Érted? Három részvénytársaság. Az egész bolygó élelmiszerellátását. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve az emberek élelmiszerellátása az nem az emberektől függne. Érted? ha azt gondolná ez a három részvénytársaság amely gyakorlatilag egy szöve, a tulajdonosai szövetségben vannak érted? ha azt gondolná hogy jó akkor most halasszunk éhen mondjuk két milliárd embert akkor ezt így meg tudnák csinálni világos ez? Tehát elég jó kilátások vannak itt a jövőre nézve, hogyha ezek a törekvések, amit, amit csinálnak, nézd meg, ahogy teszik tönkre a kistermelést, és egyre nagyobb és nagyobb kézben van az élelmiszertermelés mindenütt a világon, mert az emberek nem látják át ezeket a dolgokat, hogy mire megy ki a játék most gondold végig ha mondjuk három részén társaság csinálná az élelmiszer termelést akkor azt raknának az élelmiszerbe amit akarnak és abból állítanák elő amiből akarják, nem? gondoljátok végig és akkor onnantól kezdve gondold végig most nem is a bogár kérdés ma a bogártól nem biztos hogy meghalsz de a vegyszerektől meghalsz idő előtt tehát nem a bogár a lényeg, hanem a vegyszerek a lények tehát a, egy, egy vegyszerrel a szervezet nem tud mit kezdeni tehát biztos a bogárban is vannak olyan alkotóelemek amivel nem, tud, nem tudod a szervezet mit kezdeni de azt fogja az ember aztán azt hátul kijön tudod, <gül> ez ennyi de a vegyszerek azok nem így működnek azok mérgek tehát a vegyszerek azok mérgek tehát az a szervezet számára jó tehát egy érdekes világban élünk és mivel az emberek nem igazán látják át a jelenlegi világunkat és mindent elhisznek legalábbis a többség hát ezért ugye szükséges valami felvilágosítás is ebben kapcsolatban tehát ugye miért van az, hogy az emberek nem látják át ezeket a dolgokat? Tehát bizonyára tapasztaltad azt életed során, hogy minél okosabb, értelmesebb egy ember, tehát mit jelentő, hogy okos értelmes? Nem az, hogy baromi sokat tanult, és lexikon a feje. Okay. minek legyen az embernek lexikon a feje, amikor vannak lexikonok, érted? amikor lexikális tudásra van az embernek szüksége, akkor fölüt egy lexikont és megnézi benne azt az információt miért van szükség lexikális tudásra? tehát én ismertem nekem, volt annak idején olyan alkalmazottam aki elment vetélkedőkre és nyert érted vetélkedőkön, mert hihetetlen lexikális tudással bírt és közben ki kellett rúgnom mert nem voltam elégedett a munkájából nem tudom világosan -e. tehát ami azt jelenti hogy a vetélkedőkön boldogult de az életben egy nagy nulla volt, érted? egy nagy nulla tehát nem az a lényeg hogy kinek mekkora lexikális, lexikális tudása van hanem az a lényeg hogy mennyire tud egy ember logikusan gondolkodni oké? logikusan gondolkodni tehát a logikus gondolkodás az azt jelenti hogy egymásra épülő gondolkodás jó? tehát nem ugri-ugri a gondolkodásban hanem egymásra épül a gondolkodás jó? tehát az azt jelenti hogy logikus gondolkodás tehát az okos emberek azok logikusan képesek gondolkodni és minden helyzetben képesek logikusan gondolkodni érted? na most ha az embereknek sikerül elvenni a logikus gondolkodás na erre szokták mondani a logikus gondolkodásra a magyar nyelvben hogy józan paraszt ész emlékeztek -e erre a kifejezésre? na az azt jelenti hogy a józan paraszti ész az a logikus gondolkodás oké? Okay? tehát minél kevésbé logikus egy ember gondolkodása annál könnyebb elhitetni vele dolgokat tehát ezért a régi öreg paraszt emberekkel tehát vidéki emberekkel nem lehetett mindent megetetni most idézővel nem hittek el mindent, érted? Mert a logikájukban nem fér bele, érted? tehát ha valami nem fér bele az ember logikájába akkor azt kiveti magából, legalábbis ez kellene hogy legyen, érted? de a mai világban mikor az embereknél elérik azt hogy ne legyenek képesek logikus gondolkodásra ezáltal bármit magukba tudnak fogni szippantani, érted? bármit, tehát mindenféle hazugságot, mindenféle téves információt tehát ez úgy működik, van az elménknek egy olyan része amely úgy működik hogyha valami kérdés van és nem tudod rá a választ, tehát a fejedben van egy kérdés és nem tudod rá a választ és valaki tudja hogy neked arra kérdésed van akkor fogja oda egy hazugságot be tud tenni és te azt hiszed hogy az az igazság az emberi elme ügy működik képzeld el gondold végig és akkor most gondold végig hogy hány olyan ember használ médiát tehát néz tévét vagy internetet ahol valamilyen kérdés motoszkál a fejébe és akkor oda beraknak egy választ, érted? ami tök mindegy, le, hogy micsoda, hogy helyes vagy helytelen befogadja az elméje az illetőnek, oké? Okay? és ez csak annyi kell hogy a logikát kikapcsolják, na most a, a logika kikapcsoláshoz pedig azt kell hogy minél több félelem legyen az emberben tehát egy emberben minél több félelem van annál képtelenebb a logikus gondolkodásra jó? persze ezt a médiában nem fogod látni mert nem magyarázzák el hogy hogyan működik az ember mert ha tudnák az emberek hogy ők hogyan működnek akkor ellen tudnának állni a manipulációnak világos ez? tehát például amikor nézel egy filmet, bármilyen film az lehet dokumentumfilm vagy hírek vagy akármi, tehát nézel egy műsort az interneten vagy mondjuk a tévében vagy bármilyen más médiában, akár egy olvasol valami anyagot akkor azt kellene figyelni hogy hol manipulálnak érted? ugyanis az összes olyan média, ami fizetett média az mind manipulál, érted? mind manipulál tehát úgy fizetett média, hogy értsd, hogy hogy gyakorlatilag fizetnek azért a tulajdonosok, hogy azok azok a dolgokat megjelenjenek, érted? keményen fizetnek, jó? és ugye ez érdekes dolog mert ugye a média olyan emberek tulajdonában van akik ultragazdagok és elvárják a néptől hogy fizessen nekik érted? az ultragazdagoknak fizessen az átlagember vagy az átlag alatti, a röhely egyébként, a röhely szóval egy érdekes világban élünk ahol ugye szükség lenne a logikus gondolkodásra mi kellene ahhoz hogy az ember logikusan gondolkodjon? pont az ellentéte el kellene azt érni hogy az ember ne féljen Ez az egyik. Ezáltal, ha az ember egyre kevesebb dologtól fél, akkor megint csak az ellentéte van az iméntinek, akkor javul a hangulata. Hát jobb állapotba kerül. Ha az ember jobb állapotba kerül, minél jobb állapotban van, annál inkább tud logikusan gondolkodni. Oké? Okay? Minél jobb állapotban vagyunk, annál inkább tudunk logikusan gondolkodni tehát fordítva emlékeztek úgy volt hogy elérik azt hogy féljél és ezáltal elérik azt hogy rossz hangulatban legyél és azáltal elérik azt hogy ne tudjál logikusan gondolkodni és ezáltal elérik azt hogy könnyedén manipuláljanak világos? na most ennek pont fordítva is működik a dolog tehát hogyha eléred azt hogy jobb hangulatba kerülj akkor nem, eléred azt hogy keves, kevesebb félelmed legyen egyre kevesebb félelmed, ezáltal eléred hogy jobb hangulatba kerülj ha eléred hogy jobb hangulatba kerülj akkor elkezdesz logikusabban gondolkodni minél jobb hangulatban vagy annál logikusabban és elé, ezáltal eléred azt hogy ne tudjanak manipulálni, világos ez? tehát a manipuláció az a logikus gondolkodás függvénye Világos ez? minél kevésbé logikusa egy ember annál könnyebben lehet manipulálni tehát nem a hangulat miatt nem manipulálható egy ember hanem a logikája miatt de a logikája akkor működik ha jó hangulatú, érthető ez? jó? tehát és gondold végig hogy érje el az ember azt hogy ne féljen? hát úgy hogy vannak olyan információi amivel a félelem mögé lát érted? tehát a félelem mögé lát tehát ami azt jelenti hogy, hogy képes legyen rájönni arra hogy attól nem kell félni tehát ez a félelem mögélátás látás hogy az ember rájön arra hogy attól nem kell félni majd azáltal hogy a félelem megcsökkennek aminek ugye a, a, az anyja a félelem anyja az a halálfélelem, jó? Ja? tehát ugye az anya szül mit szül? hát hasonló lényt mint ő maga, nem? na ugyanez ugye a félelem anyja a halálfélelem tehát a halálfélelem mit szül? további félelmeket világos ez? és a félelem úgy, ugyanúgy néz ki mint a gyerekszületés, hogy először kicsi Megnő. Érted? Ugyanígy van a félelem is. Hát először kicsi ez a félelem, majd egyre nagyobbá válik ez a félelem. Tehát ezért mondhatjuk, hogy a, a félelem anyja az a halálfélelem. Tehát mondhatjuk azt, mivel az anyja a halálfélelem, mármint úgy értve, hogy az a kiinduló pont a halálfélelem, érted? Ezért gyakorlatilag Anya, anya nem, anya nélkül nincs gyerekszületés, még egyelőre. Oké? Okay? Tehát ugyanúgy halálfélelem nélkül nincs félelem. Világos? Hát minél erősebb valakiben a halálfélelem, annál könnyebb félelmeket előidézni benne. Jó? de hogy, hogy oldod meg ezeket a dolgokat? nyilván nem itt fogom neked megtanítani, természetesen ha máshol akarnád ezeket megtanulni, akkor úgyse fogod tudni tehát teljesen mindegy nálunk meg lehet tanulni, nagyon kedvező Áron azt mondja, hogy ha 12500-at visszaosztunk 30 órával, akkor 400 pár forint rajon ki óránként a képzés, ettől egy kicsit eltér az első hónap mert az első hónapban 660 forint jön ki, 19.700-ra, jó? és van egy év árgaranciánk is ami nem árt ugye a mai világban szóval gondold végig hogy hogy vajon szükséges lenne -e mondjuk olyan tudás ami a nyugati társadalom legnagyobb problémája arra adna megoldást és ez pedig a halálfélelem tehát a nyugati társadalom a nyugati embernek a leges legnagyobb problémája a halálfélelem tehát azt én megértem hogy egy állat fél a haláltól azt nem megértem még akár egy bogár is fél a haláltól, érted? azt nem teljesen megértem nyilván azt is megértem hogy én féltem a haláltól oké? Okay? ezt is megértem de azt nem nagyon tudom megérteni hogy miért akarnak félni az emberek egész életükben a haláltól oké? én tudom hogy miért akarják ezt tehát tudom de akkor sem vagyok hajlandó megérteni világos ez? tehát ugyanúgy mint a, aki hülye akar maradni életében azokat sem értem meg oké? azokat sem Tudom, hogy miért akar hülye maradni egész életében, de akkor sem vagyok hajlandó megérteni. Oké? Elfogadom, de nem értem meg. Tehát a kettő közt óriási különbség van. Az elfogadás és a megértés között. Most gondold végig, egy olyan ember, akit a halálfélelem motivál, az hogy élvezi az életet? Hm? milyen élete van? márpedig ha megnézzük a nyugati társadalomban ez van és azt látjuk hogy az emberek jól érzik magukat a bőrükben tehát most sokkal nagyobb a halálfélelem mint valaha amire én emlékszem általános halálfélelemről beszélek sokkal nagyobb tehát ha végig gondolod a társadalomban a halálfélelem sokkal erőteljesebb mint valaha oké? tehát így akkor lassan átlátod hogy a, az emberek hogy rosszul érzik magukat a bőrükben és a halálfélelem mértéke ez párhuzamos egymással Én tehát teljesen összefügg oké? na most a világon akármilyen hihetetlen sok olyan ember van akiben nincs halálfélelem érted? tehát sok, csak ők nem nyugaton lapnak oké? tehát nem a fejlett civilizációban élnek általában oké? hanem még olyan társadalomban ahol tanították az embereket valamilyen szinten az élet és az ember működésére márpedig itt a nyugati társadalomban az ember és az élet működésének tantárgya az valahogy kimaradt vagy rosszul látom? Tehát ez a tantárgy kimaradt pedig az hogy hogyan működik az élet meg hogyan működik az ember az fontosabb mint bármit tanítottak az iskolában még a számolásnál meg a írásolvasásnál is fontosabb tehát most gondold végig vannak olyan emberek meg voltak is évezredeken keresztül akik nem tudtak írni-olvasni de nem féltek a haláltól és sokkal boldogabbak voltak mint a mostani emberek akik tudnak írni-olvasni mert az írással, olvasással igazából azt érték el hogy még ne csak, az, ne csak úgy tudjanak manipulálni hogy ahhoz mondjuk nézni kell a tévét ugye régen nem volt tévé hanem az emberek azáltal a tulajdonsága által hogy olvas azáltal már lehet manipulálni világos ez? hogy olvas jó? Tehát ebből ugye meg is kérdezném, hogy itt az olvasással kapcsolatban, hogy amikor olvasol valamit, akkor mennyire tudod azt, hogy éppen mikor manipulálnak? Hm? Honnan tudod? Tanultad valaha, hogy mondjuk hogy olvas bármit? Bármit. Hm? és úgy hogy lehetőleg ne tudjanak benne manipulálni nem tanultad? nem kellett volna? Hm? gondold végig tehát az embernek vannak olyan képességei ami az öt ismert képességünkön felül van oké, okay, még van további hét képessége az embernek mi az az öt képekség? a látás képessége, a hallás képessége a szaglás, az ízlelés és a tapintás képessége ezen kívül még van hét képessége az embernek például az a képessége is megvan az embernek hogy ezt megtanulja hogy hogy hívhatja elő ezt a képességét hogy hogy ha olvas vagy néz valamilyen manipulatív tartalmú anyagot akár videót akkor képes legyen arra hogy kiszűrje azt hogy melyik rész az ami manipulál vagy hamis vagy kiszűrje azt hogy melyik rész az amelyik valós információkat tartalmaz és nem akar manipulálni hanem csak egyszerűen informál érted? tehát mondom gondoljátok végig hogy azt gondoltad eddig hogy az írás olvasása legfontosabb az embernek hát mondom évezredeken keresztül nem írtak nem olvastak emberek és sokkal boldogabbak voltak mint most ezt nem azt mondom hogy legyen, legyen valaki írás tudatlan, most nem, értsétek félre érted? most ezzel nem azt akarom propagálni csak az írásolvasás nem boldogít, érted? a tudás boldogít és ha megnézed az írásolvasás, az gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy kifejlesztik benned azt a képességet hogy tudjál írni, olvasni érted? és utána ezt a képességedet használod tehát az egy képesség amit kifejlesztenek benned na most de mi van azokkal a képességekkel ami ami abban segítene hogy jobban tudjál működni az életben érted? tehát ez nekem olyan fura, tudom hogy miért van így mert ugye az élet és az ember működését kevés olyan ember van a bolygón aki jobban ismeri mint én legalábbis én még nem találkoztam élő olyan emberrel de biztos van Na most itt van a, az élet és az ember működésének az a része, hogy hogy, hogy ugye nagyon fura számomra hogy miért nem törekednek az emberek arra hogy boldogan éljék az életüket hm? miért a boldogtalanságra törekednek most gondold végig kinek van szakmája? szakma? szakma? valamilyen szakma amit tanult? oké okay. ki az aki végzett is tevékenységet a szakmájába? az tegye fel a kezét oké okay. jó, na most bizonyára megtapasztaltad a szakmádban, amit végeztél hogy ha nem a szakma fogásait alkalmazod Érted? akkor hát elrontod abban a tehát nem jutsz eredményre a szakmában, érted? tehát minél jobban ért valaki a szakmájához, annál jobban boldogul a szakmájában, nem? Tehát az azt jelenti, hogy, hogy valaki egy szakmát jól értsen, mi kellett hozzá kellett az hogy tanuljon elméletet, nem? kellett az hogy tanuljon gyakorlatot, nem? de ez nem volt elég hanem folyamatos gyakorlás révén tette meg, nem? ez a három dolog kellett hozzá és minél többet gyakorolt valaki nyilván ha szükséges volt még továbbképezte magát ugye az alatt az idő szak alatt tehát hogyha ezeket megtette akkor mondhatjuk azt hogy x év után ő egy profi, nem? és mondhatjuk azt hogy könnyen boldogul a szakmájába, nem? miért nem lehet így élni az életet? miért csak egy szakmát lehet így élni? Hm? miért nem lehet úgy élni az életet hogy amivel találkozhatok az életben arra legyen tudásom miért nem lehet így élni? miért nem lehet úgy felfogni az életet mint egy szakmát? miért fontosabb a szakma mint az életünk? miért? hát én úgy gondolom hogy az életünk az sokkal fontosabb mint egy szakma nem? az ember fogja és újra tanulhat bármilyen szakmát, nem? és ezt az életedet, fog, ezt az életedet újra tudod élni? ezt az életedet soha nem fogod újraélni amit elvesztettél eddig azt soha nem tudod visszakapni, érted? újra létrehozhatsz dolgokat ebben az életben, de amit elvesztegettél az elmúlt érted? miért nem lehet úgy felfogni ezt az életet mintha egy szakma legyen? a szakmában jól akarsz boldogulni akkor jóvá kell válni, tehát ha boldogulni akarsz a szakmába, jóvá kell válni miért nem lehet ezt a felfogást átvinni az életbe? ha az életemben jól akarok boldogulni akkor jó kell csinálnom a dolgomat és ugyanezt csinálni kell, tanulnom kell, nem? gyakorolnom kell, nem? és csinálnom, tennem a dolgomat csak a hármasság együtt működik tanul az illető, gyakorol és csinálja a dolgát minél sűrűbben nem lehet egy szakmában jól boldogulni ha mondjuk hetente egyszer csinálod nem lehet szakmában úgy lehet boldogulni jól hogyha az ember naponta csinálja lehetőleg sokat érted? még abban a napban is tehát nem öt percet naponta hanem minél többet, ugyanez az életünk az életünket is hogyha minél többet tanulunk az élet és az ember működéséről annál könnyebben boldogulunk vagy kérdezem azoktól akik régebben tanulnak itt hogy ez nem így van minél többet tanulsz az életed működéséről, az élet működéséről, minél többet tanulsz az ember működéséről, annál könnyebben boldogulsz az életedben. Miért akarnak az emberek boldogtalanok lenni? Azért, mert a háttérhatalom eléri, hogy ne akar tanulni? És akkor fogják és azt mondják, hogy nem tudom én, kitalál valamelyik barom, amelyikre megfizetik, hogy ez agymosás tudod mit érdekel, hogy ki mit gondol? leszarom, érted? hogy ki mit gondol és ki mit mond az mióta agymosás, hogy az embernek módszerei, technikái vannak ha bármi történik az életben, ez mióta agymosás? az a hülye agymosott aki így gondolja hogy az agymosás jó? tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, az hogy az ember tanuljon és fejleszti a saját életét ez ugyanúgy mintha fejlődnél a saját szakmádban ugye a szakmákban is általában a mai világban nem áll meg az idő az azt jelenti hogy ha az ember tovább akar boldogulni egy szakmában akkor a Tanulni kell tovább, meg gyakorolni kell tovább. Tehát akár mondjuk azt, hogy néha vissza kell ülni az iskolába, érted? Hogy megtanítsák az új dolgokat. Hogy tudjál fejlődni abba a szakmába. És az élet az változatlan. Hát ha valaki azt mondja, hogy változatlan akkor mit csinált az elmúlt három évben? Nem látta, hogy volt változás bőven. Tehát minél több a változás egy szakmában, annál többet kell magát fejleszteni az embernek a szakmában, érted? Hát egy alap dolog, ugyanúgy az életünkben, az életben minél több a változás, annál többet kell magunkat fejleszteni Fejlesztet, fejlesztheted te magad, körülnézhetsz az interneten hogy mennyire kínálják a fejlesztéseket de nem tudom hogy áll, mekkora dagadt a bukszád hm? figyeld, tudom hogy olyan helyeken ahol tényleg adnak az élet működésére tudást tudod hogy? úgyhogy neked kell megtanulni, nem tanítanak fogják eléd, rakják a könyveket és tjú, tessék tanulni Csináld. így van, nem tanítanak semmit ha elakadsz akkor azt mondják hogy na nézz utána itt ott, tam, ott nincs magyarázat, nem magyarázzák el a dolgokat ha elakadsz az életedben nem segítenek abban hogy nézzük meg hogy hol lakottál el azt mondják hogy ja, akkor fog, vedd elő a könyveket azt tanuld újra érted? és tudod mennyit fizetsz? hát ha van egy ingatlanod akkor az lehet hogy kevés hozzá annak az értéke, mondjuk fölemelkedtek az ingatlan árak de attól függetlenül, érted? például náluk egy áremelés olyan volt hogy egyik évről a másikra hétszeresére emelték az árakat 7szeresére, nem most Hát olyan 12-ben valahogy így. Ja, nem, bocsánat. 2008-ban, vagy 7-ben, 2007-2008 környékén. szeresére Érted? Tehát, mi tudom, én elmész olyan tanfolyamokra, ahol tényleg adnak valami használható tudást, mondjuk egy hétvége, két nap másfél millió forint érted? és akkor gondold végig hogy hány ember tudja ezt megcsinálni az átlag emberek közül én ismerek olyan embereket akik nincs telenné váltak amiatt mert eladták a vagyonukat hogy képzésre tudjanak menni személyesen ismerek ilyeneket na most akkor ehhez képest mondjuk az a 19700 forint az egy vicc, érted? az első hónapban, utána meg a 12500 még nagyobb vicc de miért ilyen olcsó? nem azért mert olcsók vagyunk, jó? hanem azért mert minél több embert szeretnénk tanítani oké? Okay? és azt szeretnénk hogy folyamatosan tudják a tandíjukat fizetni, miért kell folyamatosan? hát most gondold végig egy szakmát ameddig csinálod tanulnod kell világos ez? bármilyen szakma, nyilván ha egy nagyon egyszerű szakma amiben nincs semmilyen fejlődés az a kivétel De mit tudom én mondjuk, gondold végig, én autószerelőnek tanultam annak idején azóta az autóiparban, ez ugye 80-ban végeztem azóta az autóiparban mekkora változások voltak akkor még azt se tudták mi az, hogy elektronika például most meg már tele van elektronikával az autó most képzeld el az autószerelők, akik eddig sose szereltek villanyautókat most meg kell tanulni például villanyautókat szerelni érted? mert már az is van a piacon és akkor ha valaki autót akar szerezni, nem mondhatja, hogy akkor nem érdekel engem a villanyautó, kit érdekel? Még azt se érdekel hogy minden villanyautó, vagy mindenkinek villanyautója lesz. Hát akkor mit csinál néhány van? Tehát gondold végig, minden szakmában van valami fejlődés és ha az ember amíg a szakmát végzi nem fejleszti magát akkor a többihez képest lemarad de ez mintha pala, tehát párhuzamos lenne az életünkkel is, nem? És akkor, ugye régen volt ilyen hogy? hogy ugye úgy vannak a képzések, ugye mutatom, hogy van 25 témánk ugye oda szaladunk már túl is mentem itt van a 25 téma jó, akkor mikor ezt kezdtük nem volt 25 téma, kevesebb volt és végeztünk vele 24 hónap alatt oké? Okay? és akkor sok témát úgy fejeztem be, hogy mit tudom én, az egyharmadánál harmadánál mellett a hónap vagy a felénél meletelt a hónap, vagy a három eldénél meletelt a hónap Érted? és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy jó akkor ezt itt megállunk illető kezdve nem mit csinálunk, hanem úgy hogy minden témát végigcsinálunk és akkor elkezdtük ezt hogy végigcsináljuk a témákat hát kizerült, hogy ugye nem hogy két évben már három évbe se férünk bele és és hát ráadásul úgy hogy mondhatjuk azt hogy fél évről fél évre vagy évről évre egyre több az információ bennem most gondold végig ha egy szakmát addig kell tanulni és gyakorolni és csinálni ameddig a szakmából élni akarsz akkor az élet az nem így kellene hogy működni hogy addig kell tanulnod fejlődnöd gyakorolnod míg élsz mert ugye mikor fogja és egy autószerelő azt mondja hogy jó akkor most már nem tanulok ebben a kérdésben ha elmegy mondjuk nyugdíjba de te az életedben él nincs nyugdíj érted? a munkádban van nyugdíj de az életedben nincs nyugdíj ott nincs nyugdíj érted? tehát vagy élsz vagy meghalsz nincs köztes érted? nincs olyan hogy hát ö, majd nem akarok élni majd valaki él helyettem nincs ilyen vagy nem akarok élni majd finanszírozza az életemet valahogy, érted? most nem a pénzügyileg hanem hogy élj, úgy tehát az életünk addig tart míg élünk és addig ameddig élünk az ön mint egy szakma abból élünk, érted? az életedből élsz és ha élni akarsz akkor tanulnod, fejlődni kell elérkeztünk egy olyan világba ahol ha élni akarsz tanulnod, fejlődnöd, gyakorolnod kell érted? ha nem érted meg ezt akkor nem jósolok neked hosszú időt világos ez? tehát egy olyan világba kerültünk ahol minden azért van hogy te minél rövidebb életet élj ha ezt nem látod át, akkor te vak vagy, erre azt tudom mondani Ha megnézed minden téren, szennyezik a levegőt, chemtrail, jó? szennyezik a vizeket, például Amerikában már rég az ivóvízhez vízhez hozzáadnak aszpartamot Érted? Rég, nem tudom hány évtizede lassan 2015-ben, mikor, mikor tanultam az egészséggel kapcsolatos dolgokat, akkor már aszpartamozták a vizet Amerikába, érted? tehát nem aszpartamozzák, bocsánat, rosszul mondom, fluorozzák, így van, fluorozzák, fluorozzák a vizet, tehát fluor, tehát a fluor az egy idegmérek jó? tehát fluorozzák akkor nézzük, nézzük tovább, tehát tehát a vízek kell van valamilyen szintű gond, oké? Okay? a föld nagy részén az ivóvíz az nem jó, vagyis a víz az nem iható, nem az ivóvíz, a víz az nem iható, tehát a föld nagy részén, tehát a Föld nagyobb részén nem iható mint iható akkor nézzük tovább az élelmiszerek gyakorlatilag szinte mind vegyszer tartalmaznak mind, még azt is amit ami te termelsz honnan veszem ezt? hát mondod végig mit tudom én hány évtized kell ahhoz hogy a vegyszer az kikerüljön a földből érted? évtized akkor eleve a levegő vegyszerezett, amit ami éri a növényt, érted? na most akkor onnantól kezdve ha megnézzük akkor a mosószer amivel mosod a ruhát a legtöbb embernél vegyszer oké? Okay? a vegyszeres ruhát fölveszed és a bőrödön keresztül felszívódik, főleg akkor főleg akkor hogyha mondjuk beleizzadsz, miért? mert akkor átnedvesedik a ruha és onnantól kezdve a nedves vegyszert ami a ruhában van, van nedves vegyszer az szépen a bőrödön keresztül fölszívódik. érted? és akkor miről beszéljek még? tehát ha azt mondod hogy nincs kellőképp mérgezve az ember élete akkor te nagy tévedésben élsz na most, és akkor mi a megoldás? tehát az ember úgy működik hogy van egy immunrendszere. érted? és az immunrendszer ha jó állapotban van az ember, akkor jó állapotú az immunrendszer. Sőt, ha az immunrendszer, megnézzük, akkor ha az illető tudatos, akkor az immunrendszer is tudatos. Oké? Okay? Ez mit jelent, hogy az egyén tudatossága, át tud menni az immunrendszer működésébe ez ezt jelenti világos ez? na most gondold, gondold végig hogyha egy ember nem tudatos akkor mind az ellenkezője van érted? ha megnézzük a betegségeket a betegségek nem lennének ha az emberek mondjuk feldobottság állapotában lennének nem létezne olyan, hogy betegség a bolygón nem lenne betegség hiába vannak vírusok vannak gombák vannak baktériumok immun is lenne az emberiség erre, ha az emberek feldobott állapotban lennének erre a Ceysel mit mondott? aki feldobott, az gyógykezelni kell, gyógyszerezni kell nyilván életében mondta, ezt én a saját fülemben hallottam egy tévéadásban képzeld el, addig tiszteltem, onnantól nem Ceysel jó? Ja? tehát gondold végig hogy miért akarsz boldogtalan lenni miért akarsz félni a haláltól mert a halálfélelem az a félelem anyja oké okay? és a halálfélelem további félelmeket szül oké okay? mint egy szülő anyja na no. hát ha esetleg szeretnél több lenni egy átlag embernél. Akkor itt a helyed. Ha meg akarsz maradni átlagembernek, akkor meg élj úgy, ahogy akarsz. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom szót házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Akkor át is adnám a szót. Nagyon szépen köszönjük Szedlacsink Miklósnak ezt a hihetetlen lendületes előadást. Én pont ezen gondolkoztam, ahogy mondta, hogy ez sajnos már pár éve is így volt, de egyre jobban látszik a világban, hogy ha megyek az utcán, én mindig nézem az emberek arcát. Egyre rosszabb állapotúak. Tehát idáig, most, idáig nem néztek a szemembe, most már, most már még lejjebb vannak és azon mosolyogtam, hogy az igazgatónk mesélte vasárnap, hogy a lányával tömegközlekedésre ültek ugye nem azzal szoktak járni, de hát gondolta kalandozik egyet és tömegközlekedésre ültek és ő annyira jól érezte magát ott, hogy föltörtek benne a régi emlékek, hogy milyen volt gyerekkorában és ez a nevetett, tényleg boldogan érezte magát és furcsán néztek rá az emberek, ez bolond minek körül ennyire <gül> és itt a különbség hogy ugye mi mindennapunkat így éljük hogy, hogy így érezzük magunkat és ezért fontos egy ilyen közösségbe tartozni ahol az emberek így érzik magukat mert muszáj ezt kivinni a világba Tehát, ugye egyre rosszabb állapotúak, és ahogy mesterünk is elmondta, valóban, tehát nekünk kell először odáig eljutni, hogy, hogy olyan állapotba kerülünk, hogy mint amikor a tóba beledobjuk a követ, és elkezd hullámozni, hogy így tudjuk ezt kivinni a nagyvilágba, mindenki számára. Ennyit szeretem volna. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni, mester, hogy mi lehetünk a mai nap házigazdái, és gyorsan még az elején, mert elfelejtem. Én ritkán beszélek, de azt mondják, hogy akkor sokat. Tehát visszakanyarodnék a, ugye a három nagy cég akarja előállítani nekünk az élelmiszert. Most olvasgattam itt a Bilgétről. Ugye neki az édesapja, valami gyógyszeripari, ipari, akár minek a kutyája. Ugye Bill Gates mondott egy olyan, elhangzott a szájából egy olyan mondat, hogy az emberiséget egy vakcinával le lehet redukálni. Így van. Erre most olvastam valamelyik nap, hogy Amerikának a termőföldjének a 70%-át felvásárolta, ami nem termel semmit. Akkor most mi is itt a cél? Hát kiborult a Bili. A kis Bili mi? Pont a nyakunkba folyik. És akkor itt a másik, amit akartam még mondani, hogy az embereknek igenis kell egy biztos pont az életükbe. A többségnek az a halálfélelem. Az egész életét végig kíséri hogy egész életében végigfélt a haláltól, és egész addig, amíg meg nem hal. Nekünk itt a PPH-nál a biztos pont a PPH. Ezt a biztos pontot, ezt a tudást, ezt a közösséget... Nagyon nagy szeretettel ajánlom bárkinek, sőt mindenkinek, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, minden egyes embertársunkon tudunk segíteni. Ha nem fogunk össze, akkor gyakorlatilag az lesz, amit a nagyhatalmak akarnak velünk, hogy eddig birkának néztek minket, vezettek az órunknál fogva, és most érdekes módon elkezdenek velünk etetni mindenféle kukacokat, rovarokat, férgeket. Tehát most itt el a pillanat, amikor madárnak néznek minket. Na most üzenem nekik, hogy jó vágyat édesanyátoknak. Én csak ennyit tennék ehhez hozzá, és hát vissza is adnám a szót, mert látom, hogy kifutottunk az időből. Úgyhogy nagyon jó tanulást kívánok mindazoknak, akiknek lehetőségük van a második részre és akiknek meg tetszett ez az első rész, annak javaslom, hogy minél hamarabb kezdje el az a 20 ezer forint, sőt, annyi nem kell hozzá. Az életed legjobb befektetése. A tudás a legjobb befektetés. Az a biztonság, amit még itt mellé kapsz, a világon nem kapod meg máshon, máshol, és az egyetlen olyan dolog, amit tenni kell a közeljövőben, az, azért, hogy a életet él, arra megvan a Tudás Szedlacsik Miklósnál, minden tanulónak el fogja mondani úgyhogy gondolkozzál, akinek meg nem tetszett az előadás, annak ugye a Berta Tusek házaspárnak a férfi tagja Tusek el szokta mondani, akkor nézzél meg még egy pár videót hidd el, megtalálod a magadét, ahogy én is megtaláltam magamét és kezd el az életedet jobbá tenni csak azért, hogy a másét is jobbá tud tenni. Köszönöm. Én nem is húznám tovább az időt. Szünet után a teremtő kócs képzésünk folytatódik amelyen, ha szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor, ahogy Karesz is, és Tusek is említette, azt javasoljuk, hogy nézd meg még néhány előadást a mesterünktől most pedig 30 perc szünet következik a szünet pontosan a végéig tart és mondanám az új tanulóknak hogy a weboldalon ha bejelentkeznek akkor a második kék ikonra kell kattintani az élő kocsképzés részvétel az élő kocsképzésen ott fogjátok látni a kócsképzést én szépen még, egy, még egy, még egy szösszenetnyi energiát tennék még ebbe tehát mivel szeretett teremtő kócsképzésünk lesz a következő, én úgy gondolom, hogy ez egy ideillő mondat. Szórd a szeretetet, mint naposugarát. Úgy leszel boldog majd itt és oda hát. Köszönöm. Köszönjük.